انت يا بت يا بت غروفين المكافيت دولي سايبيني قلبي مهفت ايه الشغل دي لا لا يا با. يا با. ايه, ايه فين يا النيران ما كلكم ما سمعنا ايه اللي حصل ما ما ما مين من مرمطها؟ مارتم محمد مالهي من هلا من هلا هلا هلا ما هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا كله طب قلت هلا هلا هلا هلا هلا يا هلا مالهي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا وانت حقن خربانه الدنيا حمار طب إنت ولدت ولا أيا الدنيا راب راب طب رؤ رن عليهم شوف لي الدنيا بتاعتهم جايين ولا ما جايينش أنا ما قدرش نقول لك بصراحه ما قدرش المهم المهم المهم جلس دقيقة يا باي جلس أيها. ليه ما اتأخذت مانا ما اتسمعني في المستشفى حمار عابوك جعاني يا رجل وقلوه ما بس تعب الهبابة لا لا لا لا لا لا لا الحكاية عند عند البوابة سلام من راجع إكفى عند البوابة تجيب لي سندويش وبرجر ما ترش الهيت دوج؟ انا, فهو... أنا على ما اسمع عن الهيت دي هدوك دق راسك يا بعيد قاعدين في ايام زمان انتو اه جابر محمد اهو ما تشوهمش قهوه اذا علي. عالي السلام عليكم سامح يا ام أيه لا المالا المال هي فيه؟ ما إيه؟ أنا في انا تنفخ نفسك اذا زي زيك ربنا وانا تعبان وشاربها طافح ليه يا ابو؟ بس المره ولدت ما احنا عارفينها ولدت هي جابت ان شاء الله جابت بس زي ما الناس مرحبتين. مع كده كابتن انا حابب اعبار اتروح بس انا مسلحه ربنا انا مخي تعبان وحده انا جبت بيت المره وديتها بيت ابوها في الحضانه يبقى انا جاي فلسان وخلاقي متدايقي، اعمل ايه بحكم انا دلوقتي؟ قول لي هو وهو يا دعاني عشان جبت بيت انا انا انا انا لك هي روح بدلها بعلاوه مش بنات يا سلام البنت بت بت بت بت بت البنت بت بت بت مالك يا ثاني احنا قاعدين في بنات في العالم مين فينا جاب بنات يا عمو لا أمي لما شفتك بنته وعالي قدام بي منك ده ولا دكتوره بالنظاره يعني انت فرحان بالموضوع دي. وخشبك ده وخشمك مفجوع ربنا اللي عم بني. ضربنا بجيبني ربنا اللي عم اجيب بجيبني بني. يا ولد انت فصلتك ايه, كلنا يبين فصلتك ايه. ده كنا جايبين اولاد فصلتك انت ده است احمد جاب بنت وحدي، ده است احمد ما جابش اثنين مع بعض كانت عملت ايه فيا لو جابت التنين ده كانت دعمت اكتر واكتر. يعني انت فرحان بالبيت. مالها البيت؟ يا عمي بعد عني. والبت مالي. وانت جاي معايا. مع مين؟ اي شغلة تتهاون معاك دي. وحياتكم انا من صلاحية ربنا انا ما دقت حتى خابور سندويش. وانت عاوز تاكل م... جاي من جينا، انا ما يعني دقت مارد خابر مارد حتى خابور سندويش. مرتك جاية من بيت عشناكه. انت اللي فضت اللي يا حرام عليك ارحمني يابا كل ولدك ارحمني ده انا جاي من جينا عم اتنقل العربية دي العربية دي لغاية الواحد خارج قدامي مش هتبيت في البيت النهارده يا ابو المرحوم يا سلام ولما مش هتبيت في البيت انا مين مش هتبيت انا لما مش هبيت ولا مرة مش هتبيت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت على الله قلبك الله. الله. الله. فرحان بلد يا يا, يا, يا يا آه. يا أبا أفهمني. ما وات يا أدم متوان في دماغي يا موات يا باية ياكم التأبيد صراحة انا ازعين جوا من الكلام اللي قلت لاخويني دي لانه كلامه كله صح ايه يعني ود و والكلام وكلام ده يا باية علمنا احنا ناس متعلمين وفاهمين دلوقتي الناس يقول لك ده اذا جابت بيت جابت ود ابيت ايفنج الواد على البيت يعني ولا حاجه افنقني يا باية يا ولد انا كره البنات يا ولد ليه ممكن الواد عنك تاني مخدرات العفاسه يدايان يعني البيت هتجيب وراها عالي لكن الواد ممكن يضيع عيلها بايه البيت هتجيب وراها عالي لكن الواد ممكن يضيع عيلها ابراهيم <تصفيق> آه اللي عليها ولدك حاضر يا بايه عندي ايه انا كنت تراضيه وتديله نجوط البيت مثلا اول ما تقول له عند البيت الباء يا نجوط وجع بطنه معلاه الله يصححها ولدك اه انا انا انا انا انا يا انا انا انا انا انا انا انا انا تعالي انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا عندي انا تعالي انا انا انا انا انا مع انا والله يا ولدي صح انا انا صح. انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا ولا انا انا انا انا صح انا انا انا انا وليه جا... جيبوا رب نزيه؟ جا... ما هو جا وجا عايز ما تزعل ما تزعل زي ما فهمت ايوه من البيت ما فرقت من الواقع. تعرفنا بنات دي حاجة نعلم من عند ربنا كل يجيبوا ربنا. تعال ابوك عايز دقيقة. بس يا, يا ولدي اقتنعت بيا يعني؟ بس هذه مش حكاية اقتنعت يا ولدي. امال ايه؟ انا يا ولدي تفكيري كان غلط. تمام غلط في غلط يبقي يسووا كام؟ غلطين تمام فكر زمان اه وبتفكر تاع زمان ده الواحد المفروض يبطل خالص يابا اسمع خطرك بعد إذن كلامك البنت ما تبقى محامية او ودكتورة او دكتوره صحيح. صحيح. صحيح. صح صح. ولا مش صح. صح. اه. وانت بتكرر برد. لي الكلام يا ابو المرحوم. ما حترفع. ما خلاص يا ابو المرحوم آه. وكنا البيت زي الود. زيبا. وكنا الوحد المفروض يراجع نفسه. وانا غلطان يا ابو المرحوم وغرحه حضر لي شوية حياكة ولا حدرشي فرحة. يا ابو ميجي عندي صلوح ما تفكر الأسبوع وحلم على أنا مين أخير. يا الله. مين يا أخوي يا